Gure informazioa ezabatzeko ezabatu butoian klik egin duguneaz pentsa dezakegu informazioa ezabatuta dagoela, segurua dela. Baina hoe ez da beti horrela. Gailua eskutzarretan eroriz gero, zenbait kasutan, posiblera berez ezabatuta zegoen informazioa metodo batzuen bidez berreskuratu ahalitzateaz. Horrela, gure argazkiak eta dokumentuak lortu daitezke gure informazio pertsuna eta konfidentziala lurtuz, gure segurtasuna arriskuan jarriz, azkenean. Hau eki diteko, eraserbezalako programak dauzkagu, ezabatzea segura bermatzen digutenak. Informazio gehiagorako joan zaitez beraien web ofizialera.